کیا سوچ رہے ہو تم دم؟ کہاں ہیں دماغ کہاں ہے تمہارا چلو نہیں نہیں دادا یہ نہیں کرنا بولو پیتا سرس بہت زیادہ پیتا شادی شدہ ہے ماشاءاللہ اللہ کے دو بچے اس میں بیوی چھوڑ کے چلے گئے نہیں بیوی ہے چھوڑ کے نہیں جائے گی چھوڑ کے جائے گی تو میرے پاس ہی آئے گی کہاں جائے گی ट अभी बाकी की नियत है ने ने अच्छा चा, चा, चा, अच्छा अच्छा आवाज निकल गयी है छोटा छोटा श्राफ बंद चार जन